خمسه يلا خمسه كلب هنا اتكلم على كلب هنا قاعد زي زي الباشا ورا باشا قاعد ما غلطش في حد تغلط فيه ليه؟ وتقول لي. وتروح تقول لهم ان انا جيت علشان الكلب هرب طب مات امك لوريك وبعدين اسكت سجدتين للكلب يلا يلا يلا يلا يلا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة يا بي مش عارف. والله ما أنا والله ما أنا يبقى هو. يبقى أنا كده أنت تعبت؟ قول يوم. يلا اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة بقى استنى بقى استنى بقى صلي, صلي للكلب لا لا لا هو ما يتعبش صلي, صلي للكلب لا لا تعبتني صلي للكلب يا يا يا يا يا يا صلي يا يا عليك علي ولا بوبي قول بوبي يا, يا قول <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> حط بقى حطي لي بقى الخطوه الثانيه حط في يلا حطي لي في الفيشه المشترك هبتدي الكهرباء انت اتدعيش عليا خالص انت اهنت قلبي ودي ثالث مره والثالثه صح دهبته كهرباء يلا. الله يعني يهرج معايا يا دكتور عمرو. مع مين؟ مع مين؟ مع ابوبي، مع هو ما بيهرجش مع حد. ما بيهرجش مع حد. ما بيهرجش مع حد. كان تتريق عليه وهو جاي في العربية عشان ياخدني بجلالة ادرك أنت جبار أنت جبار. أنت جبار. حد يسخنك انت, أنت سخن من غير حاجة. أنت سخن من غير حاجة. أنت سخن من غير حاجة. ايوه راجل ده مش جاي انك عشان انا سمعت انك اتكلمت عليا فجيت جاري ممكن تتكلم عليا دي انا بتكلم عليك انا بتكلم عليك انا بجيب اعراضك ممكن حضرتك الكلب ده عربي عمرو فكره كويسه يا عمرو اتفضل يا عمرو والله لا مش هبقى اما لا مش هبقى معاك انت عايز تبهدني بهدني موت وخلاص يا عم كهربتي مكانك بجد انا انا الكلب انا انا انت اللي اهنت كلبي ليه طيب؟, طيب. <تصفيق> ده الله عليه <تصفيق> <داول. شوار. تصفيق> <تصفيق> انت عايز ليه؟ في يعيش وسط يا ما <عارف> <تصفيق> انت قلت انت قلت ده